Tervetuloa tänne Annan talon yhteispuutarhaan virtuaalisesti. Tämä on meidän toka video täältä 2020 kasvukaudelta, jolloin me näiden videoiden kautta jaetaan ää, tämä yhteisöpuutarha teidän kanssa, kun tänne ei just nyt muuten voi tulla. Tänäänkin ää, tehdään puutarhatöitä ja sitten loppupuolella niihin puutarhatöihin liittyvää niiden inspiroimaa pientä tanssiharjoitusta. Tänään olisi teemana se, että semmoinen kuin koulinta tai ruukutus. Eli nämä meidän taimet, mitä on aikaisemmin kylvetty, niin nämä on nyt jonkun verran kasvaneet. Eli niissä on näiden ensimmäisten pienten sirkkalehtien jälkeen tullut sitten ensimmäiset kasvulehdet. Ja se on se aika, kun sitten ne taimet alkaa kaivata Vähän lisää omaa tilaa. Ja tuota, se on se, mitä se koulinta oikeastaan tarkoittaa. Se nimi koulinta tulee siitä, että niitä taimia koulutetaan. Eli, eli ne koulutetaan olemaan sellaisia kasveja, kun niistä, niistä halutaan. Mutta käytännössä siis annetaan kasveille kasvutilaa. Eli nyt joko tämmöisiin kennostoihin kylvetyt taimet tai sitten tämmöiseen, tämmöiseen laatikkoon, hajakylvetyt taimet tai, tai missä astiassa ne sitten teillä kotona onkaan, niin ne olisi nyt sitten tarkoitus siirtää tämmöiseen vähän isompaan, isompaan pottiin. Ensimmäinen työvaihe, niin tähän pottiin tulee muuta. Me käytetään nyt edelleen tätä kylvä ja taimi muutaa, joka on vähän vähempi ravinteista kuin sitten, sitten puutarhan muuta öö, nyt tässä vaiheessa, tässä vaiheessa voisi ehkä jo käyttääkin semmoista vähän ravinteikkaampaa muuta, mutta, mutta tämä taimi muuta on, on kyllä ihan hyvä. Nää, tota, nämä potit täytetään mulla ja ne Käytetään taas aika reunaa myöten, koska, koska me ei haluta että tämä reuna muodostaa semmoista varjostavaa, varjostavaa tota, muuria sen niiden taimien ympärillä. Mutta kun silloin, silloin kun tota, tehtiin kylmäalustoja, niin silloinhan me kasteltiin sen kasvualusta ennen sitä kylvää, niin nyt sitten tehdäänkin niin, että ää, tätä, tätä ei kastella ennen, ennen koulumista. Eli täytetään mullalla ja jätetään sitten siinä odottelemaan. Eli nyt meillä on tosiaan täytettynä näitä, näitä tota potteja, joita ei ole kasteltu. Ja, tota, aloitetaan tällaisella helpolla koulittavalla helpolla siinä mielessä, että tuota, ää, nämä on tämmöisiä aika isoja taimia, jotka ää, sit siirretään, jotka on vielä tämmöisessä, tota, tämmöisessä kennoissa yksittäin kylvettyä. Tämä on oikeastaan enemmänkin ruokuttamista kuin koulimista, koska ne vaan, tässä nyt sitten nämä tomaatit vaan nostetaan täältä ylös. Mutta tuota, tärkeää tietysti siis kaikissa, kaikessa koulinnassa on se, että tämä, tätä juurta mahdollisimman vähän häiritään, että saadaan se koko, koko juuri mukaan. Ja tota, nyt me sitten tehdään, tehdään tänne tämmönen tälle tomaatille, niin tehdään tänne aika syvä kuoppa tätä sormilla, jonne se taimi saa tipahtaa. Ja ta, idea on se, että, että se voi ihan niin lähellä näitä sirkkalehtiä, kuin se nyt sinne saa hyvin upotettua, niin se voidaan sinne istuttaa. Silloin siitä saadaan semmoinen tanakka, tanakka, vahva taimikko, kun se ei ole, ei ole liian, liian paljon sitä vartta tässä pinnalla. Ja tota, eli ää, tosiaan, tosiaan niin, että Taimi menee sinne. Kuoppaista täältä ympäriltä. Tästä voi vähän painaa tätä tuonne alas täältä ympäriltä tätä, tätä tota, muuttaa tuohon ympärillä. kun ne täältä irrotetaan täältä, täältä kennostosta, niin tai mistä ne nyt sitten onkin kasunut, niin, niin sillä tavalla että, että se tota, juuripaakku saadaan mahdollisimman kokonaisena. Tosiaan yleensä kannattaa käyttää jotain. Mulla on tässä nyt lyijeri, mutta voi käyttää mitä vaan tippua tai, tai muuta, ehkä mieluummin ihan vaan sormea, koska jos teillä on hyvin pienet sormet, niin, niin sekin voi olla ihan hyvä. Mutta sitten jos otetaan, otetaan sitten, eli tää oli, tää oli tomaattina, otetaan tästä, tästä tota vielä. Se tarkoitus on että kyllä nämä kaikki ruukuttaa, mutta te ette jaksa katsoa sitä, niin otetaan tästä vaan muutama muutama esimerkki erilaisista kasveista. Eli sitten seuraavana, seuraavana esimerkkinä niin otetaan salvia. Me on kylvetty salvia. Salviahan on semmoinen yksi hyvän hyväntuoksunen yrtti, ja T-yrtti, jolla on vähän harmahtavat lehdet. Me on kylvetty salviaan siemeni tällä tavalla noin alle viisi tai yhteen tämmöiseen kennoon. Ja tuota, nyt kuitenkin sekin tarvii vähän enemmän, enemmän itselleen tilaa. Kyllä se tavallaan voisi ehkä tämmöisenä puskanakin tästä kasvaa, mutta jos ajatellaan, että näistä, näistä kuitenkin jokaisesta tulee semmoinen ihan paksu varsi ja paljon lehtiä, niin paremmin, paremmin se kasvaa, kun me sitten kuitenkin annetaan niille vähän, vähän tilaa. Me voitaisiin laittaa sillä tavalla, että tähän yhteen, yhteen pottiin laitetaan vaikka kolme, kolme yksittäistä salvian tainta. Ja, tuota, meidän täytyy siis irrottaa, irrottaa nämä taimet toisistaan tälleen varovasti, että ne, että ne juuret ei vaurioidu. Eli tästä näkee, miten sillä, sillä tota, salvialla on, on tota, toi jo aika hyvin haarottunut juuri pitkä juuri ja idea on, että se, tämä koko juuri saadaan mahdollisimman paljon vaurioitumattomana mukaan sinne. Eli tähän yhteen Yhteen pottiin me haluttiin kolme kappaletta näitä näitä näin ja tota tänne nyt sitten painellaan kolme pientä koloa ja kun koloon taas tipautetaan vaan toi juuri sinne, sinne muutaan ja sitten täältä täältä tota, reunoilta painellaan sitä sitä tänne. Että ei, ei suoraan sitä juuta vaan täältä ympäriltä tiivistää, että muuta siinä. Eli taas käytetään tämmöstä, mulla on tästä tämä lyijäri, voi olla joku muukin muukin tota, keppi, jolla tota, kaivetaan täältä juuripakku. Sen saa tälleen tosiaan tälleen, kun vähän tälleen varovasti heiluttelee sitä, niin ne irtoaa irtoa sieltä kolme koloa sinne tuota juuret ja sitten muutaan ympärille. Tehdään vielä yksi alvia tästä eli otetaan se sieltä ylös, puristellaan varovasti ne Kasvit irti toisistaan ja sitten näin kolme koloa ja sinne salviat. Hyvä. Sitten me otetaan seuraava esimerkki. Kasvi onkin vähän haastavampi. Vastavampi tapaus, eli tässä meillä on äh, lehtiselleria ja tämä on, on haja hajakylvetty, eli mitä siemeniä on vaan ripotettu tämmöiseen laatikkoon, ne ei ollenkaan tuommoissa kennoissa ja sen lisäksi tämä on aika, aika tällaista hentoa, hentoa tämä kasvusto tai ka, ka, kasvu. Niin Tämän tota, käsittely vaatii aika paljon varovaisuutta. Taas me tällä Varovasti täältä ympäriltä painelemalla rikotaan tätä muuta pappua ympäriltä ja näitä sellereitä me laitettaisiin tähän pottiin tota, nelisen kappaletta ja tota, se on aika, aika tämmöneksi pitkäksi, pitkäksi kasvanut, meidän pyrkimys olisi tosiaan saada näihin sirkkalehtiin saakka mahdollisimman paljon kaikki tuonne tota, mullan alle, mutta sitten toisaalta myös, myös niin, että, että nämä sirkkalehdet ei kuitenkaan peity sillä mullalla. Eli tota, täytyy olla molempiin suuntiin. Toisaalta halutaan, että se on syvällä ja toisaalta ei haluta, että se tota, hautautuu sinne. Siinä se kasvi. Tällaista kun koulitaan tällaisia hentoisia taimia, niin se on ihan normaalia, että niitä kyllä siinä vähän jonkun verran niitä siinä vaurioituu. Ja sen takia on tietysti hyvä, että aina, aina kun kylvetään, niin kylvetään vähän, vähän ylimääräistä, että ihan jokainen, jokainen tota, taimi tästä koulinnasta välttämättä selviä, niin kannattaa aina katsoa, että, että, että, että siinä tosiaan on ne juuret mukana, koska sitten jos onkin käynyt näin, tässä voidaan nipsasta aika helposti nipsa tuu, niin jos siinä ei olekaan niitä juuria, niin tämä on ihan turha kouli, että voi vaikka syödä. Neljä sellerintainta, neljä kuoppaa, Ja nythän te ehkä huomasittekin, loput odottamaan, huomasittekin, että mä en nyt vielä kastellut, kastellut näitä, mutta, mutta sit nyt, kun, nyt kun taimet on koulittu, niin nyt ne toki ei saa unohtaa, unohtaa niiden kastelua. Ja kun ne tässä vaiheessa tässä vaiheessa kastellaan niin tämä, kannattaa ohjata se vesi, vesisuihku tuonne kasvin juurelle ja tästä ehkä huomaat että ehkä näkyisin kuvassakin, miten tuo vesi ikään kuin imasee ne kasvin juuret sinne, sinne muultaan. Ja tässä, tässä nyt on taas mennään Mennään helpommasta vaikeeseen. tämmönen iso, iso tomaatin taimi, niin tätähän on aika helppo tässä kastella niin, että se ei, ei hautaudu tai jää sen vesisuihkun alle sinne. Sitten mennään vähän haastavampaan osastoon tämän salvian kanssa. Tässä koitetaan kastella niin, että, että tota se vesi tulee tuonne juurelle, ei sen. Kasvin päällä ja sitten nämä hennot sellerit, niin tota, on haaste vielä, haaste vielä sen suurempi. Ja tosiaan, tosiaan nyt sitten kun katsotte että onko teidän, ne teidän kylvokset valmiita kouluttaviksi, niin, niin se mitä se mitä katsotaan on se, että onko siellä se ensimmäinen, ensimmäinen kasvulehti pari. Eli esimerkiksi tässä sellerissä, niin näähän on ne sirkkalehdet ja sitten tämä on se ensimmäinen kasvulehti. Niin ennen, ennen kuin ne ensimmäiset kasvulehdet on tullut, niin ei pidä koulia. Sitten se, sekin, että jos, sillä, jos niillä kasveilla on tilaa kasvaa, siinä niiden kylväalustassa, niin ei niitä välttämättä tarvitse ihan hirveän pienen lähteä koulimaan, mutta toisaalta mitä isompia ne on, niin sitten täytyy huomioida, että kun niitä kaivaa, kaivaa sieltä ylös, niin varovasti ettei juuret vaurioidu. Eli nyt sitten meidän tomaatit, salviat ja sellerit on saanut enemmän kasvutilaa. Ja näissä, näissä tota, poteissa ne voikin sitten, sitten kasvaa, kunnes, kunnes ne sitten istutetaan joko isompaan ruukkuun taas tai sitten tuonne sitten, tota, ulos puutarhaan. Hyvä! Hei hei! Eli viime kerralla me kylvettiin sun nepikasten sieminen. Ja nyt sitten tällä kertaa siis lempikasvi on kasvanut jo vähän isommaksi, ja kun kasvit tai ihmiset kasvaa isommiksi, niin sitten ne tarvitsevat vähän enemmän tilaa. Ja nyt tänään myös sä tarvit vähän enemmän tilaa liikkumiseen, passimiseen. Eli ennen kuin aloitetaan, niin katsotko, että sulla on sillä tavalla tilaa ympärillä, että ei ole mitään isoja huonekavuja ihan siinä vieressä, eikä ole jotain teräviä kulmia, mihin voisit sataa. Ja nyt tänään me tota, kokeillaan ja ihmetellään vähän sitä, että miltä kasvaminen voisi tuntua, miltä se kasvaminen, kasvun liike voisi näyttää. Ja me opetellaan sellainen kasvutanssi, opetellaan sellainen yhdessä, ja siinä tanssissa meillä on liikkeitä, jotka on ensin pieniä, ja sitten ne kasvaa joka kerta aina isommiksi. Eli samat liikkeet, mutta sitten me pikku kasvatetaan sitä isommaksi. Ja sinun oikeastaan tarvii vaan sitten tehdä mun kanssa ja mun perässä. Eli. Maa. Aurinko. Siemen. Juure. Parsi, lehdet, lehdet, kukka, maa, aurinko, siemen. lehte lehte kukka ma no. maa siero He does.